هلا واهلا بمن جاني للحفل الحفل من شاني هلا ودلال رسلاني تقدم يوم هلا بالضيف يا مرحب ومحاكم فيكم ترحم وتقدم لكم الواجب وتهدي الترحيب مثنية وتهدي الترحيم بمثلية هلا واهلا بمنجان وعنا للحفل من شاني هلا وذلال رسلاني تقدم للكبارية بمحفل مرحب مليار عدد ما هلأ تالم طول لكم أصدح على الاشعار وارحب في قوافية هلا بضيف يا مرحب حاكم فيكم ترحم وتقدم لكم الحين إحساس بهلا اوطي عظيم بدون شكوره للطيب ماريا محفل الشهم احمد هلا والشعر يبسطك تنزل القافي ترده راح بن حماسيه الف مبروك يا <تصفيق> الغالي أحمد شمحي لرجالي لك غنت موالي واسخر لك معانيه أسنافي والكرم ساسي على طيبتنا وما سرح عليك داعي من حياك ده ملقا حياكم ولو ما قدر رواذكم كرام من دم مالفكم رافياهلا شموخيا على واهلنا من جاني وعلى الحفل من جاني هلا ود لا لي رسلاني حاكم حاكم فيكم ترحل وتقدم لكم الواجب الترحيب مثنيه حاكم حاكم الترحيل احساس ضل اوطي عظيم بدون شكوره للطيب ماريه محفل اشياء ام احمد هلا وشعري مصفى جزيل القافي يتردد يا راحب حماسيه الف مبروك يا الغاسيه احمد شيخ لرجالي لك غنى والكرم ساس العزم في داس على بنت نوماس مالك تايب من حيه جمال قافه حيك ولو مقدر اوفيكم كرامي دمي ما الفاك شرف اهل الشموخيه خرج